Loko! Ne. Ti dam dva lonca. Ajde. Hiter ugoda fuda kuhno, da vam pokažem, kako se jih naredi. Bolj hey. sem vesela, kadar vas lahko pele mal na zrak. Iz leto pomeni tudi sezono praktičnih sladic, ki jih preprosto lahko zavijete za sabo. In te bombice vsebujejo arašidovo maslo, če vam na poti slučajno zmanjka energije. Zdaj pa gremo hitro v Gouda Fuda Kuhno, da vam pokažem, kako se jih naredi. Arašidove bombice. Bombice imajo tri plasti. Na vrhu je sadje s čokoladnim prelivom, vmes je arašidova krema in spodaj je bravni osnova. Samo še se znam, sestavinam pokažem, potem pa lahko kar začnemo. Ampak, oh, lega. Najboljše je, da si najprej pripravite pekač, za te bombice bo najboljši tale podolgovati, lahko pa seveda uporabite katerokoli drugega, ki ga imate doma. vzemte malo večjo posodo. Našla? V najprej stresite 100 g zmehčanega masla in 150 g kokosovega sladkorja. Na to s pomočjo kuhinskega robota fino zmiksite, lahko uporabite tudi električni mešalnik. Dodajte semena enega stroka vanilje in spet fajn premešajte. Zdaj kar vmes s postopoma dodamo še dve jajci. Potem pa eno žličko vinskega kamna pomešamo v 40 g kakava in vse skupaj dodamo v posodo. Tole gre zdaj v pečico za 25 minut na 160 stopinj in potem, ko bo pečeno, naj se popolnoma ohladi. Ta čas, ko čakamo, da se podlaga ohladi, bom ful vesela, če lajkate tale video in se te na Lidlov kanal. Nadaljujemo s kremo, tako da bote rabili še eno malvečjo posodo. Vanjo stresete vse sestavine za kremo. 115 g zmehčanega masla, 300 g rašidovega masla, 200 g kokosovega sladkorja in 80 g kokosovega mleka iz pločevinke. Tole mešate, dokler ne nastane enotna zmes, potem pa kremo razporedite po podlagi. spet malo fraj, tole more za z v mm, A ja, kje so že ostala? Sam še zadno plazdrihtamo, pa smo. 200 g čokolade in dve žlici kokosovega olja stopimo v mikrovalovni pečici. pa tale sadnji prigrizek, kar takle s prsti pritisnemo ob kremo in prelijemo s čokolado. Preden bombice postrežemo, morajo še enkrat na ohlajanje. To pomeni vsaj tri ure v hladilniku, najboljš pa je, da jih tam postite čez noč. Če gre, seveda. za moje arašidove bombice. Upam, da vam pride prav na kakšnem izletu. Mi pa se vidimo naslednji mesec. Čau!